Ion Cristoiu sublinierea care va fi soarta Laurei Codruca Covesii, ce va face Claus Iohannis? Ministrul Justiciei, Tudorel Poader, a cerut revocarea sublinierea Faitna, Laura Codruca Covesit. Sub Klaus dintele Claus Iohannis a spus ce urmează să anunce decizia sa, dar s-a pronuncat deja. subliniere i-a spus ce o strigim pe Covesi Jurnalistul Ion Cristoiu e de pere pre dintele Claus Iohannis nu o va revoca pe Evadna. Iohannis nu o va revoca pe Covesi O revocare presupune o betaie de cap. Nu va ai prins ce principalul program politic al domnului preedinte este să nu ai de cap. Dacă o revoc înseamnă să se duc să stea de vorb cu tefelitii, să meargă pe la televizor. Diferent ce o revoc sau nu este obligatorie, intervenția de tip constituțional. Problema aceasta a rolului președintelui. i dacă o revoc, curtea constituțional trebuie să se pronune care este rolul constituțional al președintelui. Trebuie clarificat acum de Curtea constituțională printr-o decizie dacă președintele semnează ca primarul, cum spun unii, sau dacă președintele are drept de veto, a spus Cristoiu în direct la Antena 3.